كانت اول مره احسه ده نايومها تسمت على اسمه بقيت مسيحي جوه كنسته لما لمسني بالميرون كانت اول مره احسه ده نايومها تسمت بقيت مسيحي جوا كنسته لما لمسني بالنيرون دارو كله قدوس كني من يوم ما انت من خرافك من قطيع بدبني اسم وقلت ابني دارو كله قدوسك سكنني من يوم ما انت من خرافك من قطيعك وتبني إسم وقلت إبني لسه في جسمي قوة زيت بيفكرني مهما نسيت ان جسد الروحك بيض وهيكل يحفظ. لسه في جسمي قوه زيت بيفكرني مهما نسيت ان جسد الروحك بيض وهيك ليحفظ ويصون دروحك قدوسك اني من يوم من خرافك من قطيعك اديتني اسمه وقلت اني ده روحك القدوس سكني فاعلنت اني من خرافك خطيعة وديتني اسمي وقلت ابني هفضل فاكر باستم قوه روحك زي النار بتلهب قلب الاغرار وتعلن مجدك للكون هفضل فاكر باستمرار قوت بتلهب قلب الابرار وتعلن مجدك غل كون اذو القدوس سكني من يوم ما انت اعلمت اني شدتني اسم وقلت ابني ده روحك القدوس من يوم أول مرة أحس يوم على اسمه مسيحي لما لمسني كانت أول مرة أحسه ده أنا يومها على اسمه ده مسيحي جوا كنيسته لما لمسني بالميرون كانت أول مرة أحسه ده أنا يومها بقيت مسيحي جوا كنستو لما لمسني بالنيرون دروحة كل قدوس كني من يوم ما إمتقع ني من خرافك من قطيع ندبني اسم وقلت ابني دروحة روحك قدوس سكنني من يوم ما انت من خرافك من قطيعك ودبني اسم وقلت ابني لسه في جسمي قوه زيت بيفكرني مهما نسيت ان جسد الروحا كبير وهيكا ليحفظ لسه في جسمي قوه زيت بيفكرني مهما نسيت ان جسد الروحا كبير وهيك ليحفظ ويسون دروحك الْقُدُوسَ إني من يوم من خرافك من قطيعة هدتني اسم وقلت إِبْنِي دروحك الْقُدُوسَ إني فأعلنت أني من خرافك من قطيعة وديتني اسم وقلت أني هفضل فاكر بستم قوة روحك زي النار بتلهب قلب الأغرار وتعلن مجدك للكون هفضل فاكر باستمرار قوت بتلهب قلب الابرار وتعلن مجدك للكون اذو القدوس سكين من يوم امتي انت اعلمت اني وديتني اسم وقلت ابني اني ده روحك القدوس ساكنني من يوم